حضرت سدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی امامت کا جو باب ہے آپ کی جو امامت ہے اور اس کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ باقی جتنا بھی صحابہ کرام تھے ان کو امام بنایا گیا ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ آج کے ہمارے دور میں اگر کوئی امام مقرر کیا جائے تو ہمارے مشورے سے کیا جاتا ہے لیکن یہ بات مسلم ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو امامت کے مرتبہ پر فائز فرمایا امام الانبیاء نے آپ کو امامت کے مرتبہ پر فیض فرمایا خود رسول خدا نے تو آپ کی امامت اور آپ کی صداقت اس کے تو کیا ہی کہنے کہ جن کی صداقت کے گواہی خود خدا تھے جن کی امامت کے لیے خود خدا فرمائے تو ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا یقیناً ہماری زبانیں ہماری ذہن ہماری عقلیں عاجز ہیں اس بات سے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی شان بیان کی جائے لیکن آپ کی زور پاگلی صلاح و سلام کے ساتھ والنہ محبت ایک ایسا درس ہے ایک ایسا درس ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کیا مسلمانوں دین کے نام پر اگر اپنا سب کچھ قربان کر دو اگر دین کے نام پر اپنی مال و جان کو نثار کر دو تو پھر انعام بھی اس کے حساب کا ملے گا حضرت سید نہ صدیق اکبر رد اللہ تعالیٰ آپ کا مرتبہ اور مقام اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ حضور پاک رحصلا و سلام کے سسر مبارک ہیں اور جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ درپیش آیا سب حضور پاک رحصلاط و سلام کے در انور پر گئے در دولت پر گئے لیکن حضور پاک رحصلاط و سلام ہجرت کے وقت حضرت سیدنا کے اکبر کے طرف پر گئے رسیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عب آپ بلکہ آپ کی صاحبزادی اور آپ کے نوکر آپ کے جو غلام تھے وہ بھی حضور باقریہ صلاۃ وسلام کی خدمت میں رات دن کوشاں رہے اور آقا کریم علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر کا جو دین پر احسان ہے میں نے باقی سب کے احسانات اس دنیا میں اتار دیے لیکن جو ابو بکر نے دین پر احسانات کیے گئے اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا اس کا بدلہ قیامت کے دن رب تعالیٰ اپنی شایان شان کے مطابق عطا فرمائے گا